מניח את הסוחים ומקטר הקפטורים ואל גם המשחקים אני הולך כבר סוחב לימות סופים מצייר גם זיורים מתחבא במחבועים ואל המיד ביד. אני יכול, יכול, יכול תימד הכל עולם גדול, גדול. קורה לי כבר לגדול תראו אותי אני יכול I'll be your shield in all. It's a leap of faith. It's a leap סקיות מתגלש במגלשות הכי גבוהות בפארק אתה יודע את הלבן ואת השם שלי כותב לאט לאט אני גדל זה ממש נחמד תראו אותי אני יכול יבלים צוות ובגול רק גדול שמיים חול כך הרבה אביר כמעט הכל עולם גדול קורא לך לגדול אתה יכול יכול כמעט הכל עולם גדול קורא לך לגדול ימים חוז ובגול עולם גדול שמה עם חול כך הרבה אוויר נשאיר בכל קפיצה לאחור, קפיצה לפנים חיוך גדול על הפנים החיים יפים שנהנים The wind blows over the door. The door that my soul is locked. The wind blows over the door. It's all around. שלום לכם. רוצים לראות פרקים נוספים של דרורמי והחבובונים? כן. אז תלחצו כאן. כאן. רוצים לירשם לערוץ שלי? כן. אז תלחצו כאן. כאן. אז תגידו מה. מה. ותגידו מי. מי. ובואו אל הבית של דרורמי. כן. קדימה, תלחצו. דרורמי <laughs> והחבובונים.